До нас прилетіло дві. Одна і друга. А туди в хату залетіла, в веранду. І от посетівся ж там і тут. Вилітали вікна. Там проїдете по селі, там є теж. Хата, хата залетіла прямо в демаль одній, теж родичам. Теж родичам. родичам Совхозів, нова хата їхня теж пропала, теж розбумлила. Диві, перешмалило раму, колеса. І другий, я думаю, ну, коротше, ремонту не підбіжить. А ми скажемо, ну, ми виселимо що, скажемо, був спортивний за 7 тисяч. <клухи> Хороший, крутий, спортивний. точно это, наверное, Кацено нас горище ждёт вот, его, вот, на полу, оно горит здесь. Ну вот это что шифи. Осетіни, кабардинці, весь брод, голодні, обірвані і плюс наш мороз. Як дав прикурити, вони попримерзали тут, де, а я кажу, вони любить деть, кажуть. А що ти з нами так розговорюєш? Так, так кажу хлопці, ми вас сюди не кликали, не звали, я тут вдома. А ти прийшов, кажу, Вітіля, що ви оставили, кажу нам, ми вас не займали сюди. Вони ж почали на мене буром трохи перти, командир розвідки приїхали в їзді, що ні. Там я їх не виганяв. Схайте, їх тут чоловік 8, та такі заходять. Маринка злякалася, автомати пороставляли. Понимаєте тут? Прямо в хаті тут. У сапогах. Усе. Куди ти лізеш? спочатку під кровотів пролізли, то немає вас захисників. Немає тут. О. Сердито було. тут, Сердито тут. О. Понимаєте чи ні? Отбили всі замки, дівчата. Оце то, що було, все отбили. О в їх не було. Передіться, ні вдіться. Грязні, як свині тут. Ні, свині краще, бо свині наші, розумієте чи ні. Так. А це зараза така припавла. Вони воюють за гроші. 500 доларів нам платять. Коли другі хлопці прийшли, сопля висять у їх. Дед, от, розумієш, карточку жена не отримає, заблокування. Кажу, так і треба. А як же ти хотів? Ти не можеш мені, тут пенсію привезуть. Не привезе ніхто тут. Ушивайсь додому. Коли приходить цей командир розвідки і каже, де моїх хлопців рапорта подали. Дамо їхати. Ми думали, щось дійсно ворожа. Тут, каже, в гуляйполі американське. Там, каже, наші люди. Поїмають, там наші. Як наші? Там в поле одні американці, але вони, каже, добре б'ють тут. Оце де вони заховаються, примерно туди наші, як улуплять. Понятно? Та ну як, ну обіжати не обіжджали, ну, звірствувати звер... ну, не звірствували. Ну курей забирали, вони люблять курину, Свинину вони не хочуть. І барани не в сусіда воночки баранів поїли. Я ж кажу, а в нас курей забирали. Заходили і мовчки брали. Ну вони знають куди заходить. Вощочки. Хороша хата, чуб зайшли в хату, далі хороша хата, там зайшли. Ну вони ж то, знають куди заходить. А так вони ну, бігали, як, ті, як коні. Бігали, шукали. Кого не шукали, тільки так і мене зрозуміли. Оце ночі, бф, чуємо, десь там відірвали ворота. Побігли. Куди вони, що вони? Чи диверсантів шукали? Ну, я так зрозумів, вони сируни, сируні. Ну, бігали, шукали. В нас тільки по дворі ночі там бігали. – що вони. Кажали, побігла собака, він кричить, хто з тебе з хати вискочив. Яку ти що, прикалуйся? Ну кого б я ховав би, коли мене внучка 6 років. Ну, так, пойми. Перепугані, да? Та, це не те слово. І ото бігали, шку. бігали там і погріб, ну де ми ховаємося, от був як той погріб. Туди сидя, бігали. Погріб, да. Та сиділи в погрібі, да, так. Мороз сами були 10-12. Я казав, весна гарна. Було 10-12, 10-12. Холодно. А представ, дитина 6 років. Тоже ж ховатися на нас. Не було вбійства, не було грабіжу такого Не знаю, що там у селах? ну, да. ну в нас не було да, не ні, чули. Ні, ні. Врось би там одного пацана ну, ночі уходив. Не знаю, куди він уходив. вроді, би, казалось, застрелили По теплові згружнено вичислили і хлопнули. А, чого а чи правда, чи не правда? Оце, ну. в цьому селі. рядом, з червоним. Ряд. Да. Червоний, да. Куди він уходив? Ну, знаю, що він сам, бо нікого сім'ї в нього сім не, було. не було. А чи правда, чи ні? Питали, чого вони стріляють сюди? Ну, типу, тут американці, американці. А потім вони у нас побули, раз прийшли на чай, другий раз на чай прийшли, а тоді все, вони отказались, рапорти понаписували, поїхали додому. А ми йшли з нею управлятися тут. <хи> і це її обстріл, ми все бачите, воронка кром. Я її ось сюди під плиту Маринку. Ту. Вона мене шустра вскочила. Ту. А саме то ж там уклав, Все вона вже потім розширяла. І як почали бах, Страшно, хлопці, дівчата було. Я не те діло, так. ось сюди Марина вскочила. Марина, давай нам. Йди. Оце я сюди я їй доску поклав туди. Думали, що ще раз буде стріляти. Ось сюди. Вона перший номер, а є другий. тут, Понятно? тут. Лежи, не вилазь. Тут. Вона лежала. А воно бачить, от там, от там, от там. Він як пішов, от У мене дві штуки воронки. Да. Хлопці їхали екскаватором. А ну, кажу, заїжджай усе. Бачите, він заїхав. Що вам, діду, робити тут? Бліндаж кажу, давай будемо строїти тут. Ну, ми, кажу, відстріля не підемо нікуди. Ось ось, шурх. Воно що, як удара оце тут, о, тут, воно вгору летить тут. Ми вже тепер знаємо, якщо що хвистить від тіля тут, о, значить той. А це в наших воїнів попросили того, замаскували його, бо то безпілотник літає тут, іде оце тільки пори, то вони починають пристрілювати по йому. То. Росіяни, вони всі хати тут, он, бачиш, он погрібник, ото туди вони. У Погрині ми поховалися, аби те, БМП стояло їхнє там, а вони ж там пережидали цю тривогу. Кажу, Марина, глядав, закрив гранату, кинув, кисіли ми в БМП тут. І ти прямо по дворах, їх нема нікого тут. О. Там у чоловіка були барани, так вони баранів різали, свиней не їдять вони. Такий підуже, голодна тетка, кажу тут, як просто і іратиці погрозеш. От так ми з ними балакали. Ну, вже, розумієте, чесно з вами кажу, Марина, ми вже їх не боялись, да? Тоді, ви знаєте, так проходить час, тут оцей ж розвитчик їхній старший. Заганя мені з Тойоту сюди, чорна дебела Тойота. Кажу, слухай ти, вважай мене, як начинав хреси по твоїй Тойоті, у мене ж таврія там стоїть, наша, народна. Машина, я не мене, ні на що тут. А що, вона нас возить знає двох вдвох, хвати нам з Мариною. А Марина хто вам? Вона он, сусідка моя навпроти. І кума, кума тут. Ми похресили собі крьону, так вони як грибонули аж у Полтавщину то. Понятно? Бросили все тут дітей під руки, і тепер же там вони пострадали, що хай не брешуть. Просто треба було розуміти ціні, не тікати. To, щоб сидіти, повернулися по ручатках, то таке було страшне, що бачили. нікому не передати.